Augustin Zegrean s-a dezlăncuit după achitarea lui Tony Greble, o victima a sistemului, a unei perioade nefaste din istoria dreptului. Fostul președinte al Curii Constituționale a României, Augustin Zegrean, a declarat, vineri, ce Toni Greble este o victimă a sistemului itoi, judectorii curii libe ce este nevinovat. Nu îi recomand fostului judector CCR să se îndrepte împotriva statului român să cear ceară de scubi. Postul preginte al curii Constituționale a României, Augustin Zegreanu, este de părere ce judectorul Toni Grebl, care a fost obligat să demisioneze de la CCR pentru ce era anchetat. Este o victimă a sistemului IC2. Judecătorii B nu iau ce nu sunt multe probe împotriva lui. Ne bucur foarte mult pentru domnul Tony Greble, pentru fostul nostru coleg. Sigur, nu trebuia să îi se întâmple toate acestea. A fost o victimă unei perioade tare nefaste din istoria dreptului românesc. Noi venuiam de atunci ce nu sunt multe probe împotriva lui sau ce nu sunt deloc. Justia se face pe probe, nu pe vorbe. Este pecat pentru ce i-au distrus cariera. I-au distrus când ani de Via, în care nu i-a fost orii sunt încântat ce, în s-a terminat, a declarat, pentru Mediafax. Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR din perioada în care Tony Grebler era judecător al Curii. Zegrean mai spune ce hotărâre a luat vineri de instanța ca supremă, care a decis achitarea fostului judecător al Curții Constituționale în dosarul în care acesta era acuzat de trafic de influență. Fales un act de subliniere, i coordonarea unui grup infracțional nu este o decizie anormal. Nu este anormal o decizie de achitare. O decizie de achitare ar trebui să fie un lucru comun, un lucru obișnuit. Noi ne-am obișnuit în urmă. Ce judecătorii care pronunau achitrii erau anchetait. Adică, dacă erai trimis în judecat, la erai. Nu era niciun să scapi. Judecătorii erau pedepsii cercetai dacă achitau pe cineva, nu procurorii care au trimis în judecat. A fost o perioadă destul de lungă asta e în timpul comunismului, și după aceea, dar sigur ce lucrurile ar trebui să intre normal, ar trebui să se termine odată cu nebunia aceasta, pentru ce nu e pui să trimit pe un om înjudecat, un om care era el însui judecător la Curtea Constituțională, se le irei 24 de ore, ca să îi bage spaima noase. Apoi, se le pui, se ideea de demisia ca poi tu se, le cercetezi. Nu este în regulă ce s-a întâmplat cu el, a mai spus Augustin Zegran. Fostul președinte al CCR-ului Recomand lui Toni Grebl să dea în judecat statul românise să arde spgubiri. Sigur ce el va putea să ceară desgubiri, eu chiar îi recomand să o fac pentru ce a fost prea brutal situaia lui. Normal ar fi, procurorul face o propunere. Sigur ce nu sunt mai prost prectii procurorii de astăzi decât cei de al dată. Când toate trimiterile în judecat se finalizau cu condamnare, dar, sigur ce poate se grească, poate se o fac intenionat. Dumnezeu tie ce a fost aici, la grebl, eu sper ce nu a fost totuși un lucru intenionat, dar dacă s-a grea cineva trebuie să dea socoteal pentru asta. Au fost zile grele în mai pentru el, pentru familia lui, ci pentru colegii lui, și pentru toată lumea. Procurorii ar trebui să fie mai atenți înainte de a trimite un om în judecat, înainte de a-l scoate din funcție, pentru ce nu a fost doar o simplă trimitere în judecat, el a fost scos din funcție, de acolo de unde a fost el numit, este un lucru foarte grav ce s-a întâmplat cu el. Nu era un ho, nu era un oarecare, se, le iei se, le treci prin astfel de situații, a mai declarat Augustin Zegrean. Zegrean a mai spus: Ce a existat eu problemă în ceea ce privește legislaia, pentru că Tom Greble a fost obligat să plece de la curtea constituțională. A fost ridicat de la micul dejun, de la un restaurant. Yeah. Uh. Au venit cu mai l au dus de la restaurant. Uh. Îngrozitor a fost. Procurorii ar trebui să fie mult mai atenți înainte de a face astfel de lucruri. Icu cu ea este o problemă aici. El a fost obligat să plece de la Curtea Constituțională. Dacă era lezat acolo, acum ar fi fost achitat, nu s-ar fi întâmplat nimic, dar uite că a fost obligat să plece. Am îneles ce între timp s-a schimbat legea ii judectorii curi, constituționale nu mai pot fi încheta ii decât dacă curtea este de acord cu asta ii este un lucru bun. A mai declarat Segrean. Magistrații în altei curci de casacie sub sublinierea ii justicie au decis se le achite pe fostul judector al Curții Constituționale Toni Grebl pentru toate infracțiunile de care l-a procurorii, respectiv de fals, în declarații în form continuată, trafic de influent, coordonarea unui grup infracțional a sublinierei operațiuni economice incompatibile cu funcția. Decizia nu este definitivă.